Η έχει έμασε την μια μεγάλη αιωτή, η οποία ίσως είναι και λίγο άγνωστη στους ανθρώπους. προηγουμένω ο με το με τη μελωδική και γλυκιά φωνή του μας διάβασε το Βαγγέλιο στο οποίο περιγράφεται επακριβώς το γεγονός που σήμερα εορτάζουμε. Αλλά και είναι το γεγονός αυτό στην ουσία του. Όταν η Πανεγία έκλεισε 40 ημέρες Βέβαια η Παναγία δεν είχε ελοχεία, αλλά έπρεπε να τηρήσει αυτό που λέγεται μόνο στου νόμου. Όταν λοιπόν έφτιαξε 40 μέρε η Παναγία, μετά έπρεπε να φέρει το, παιδί της, το πρώτο παιδί τη, στο ναό για να ευρωγηθεί. Οι Εβραίοι είχαν μια συνήθεια. Το πρώτο από τα παιδιά του, το πρώτο από τα ζώα του, την πρώτη εισοδιά, να την προσφέρουν πάντοτε στο Θεό. Έτσι λοιπόν και η Παναγία, μετά από 40 ημέρε περίπου, πήρε τον Χριστό. Και το, ήρθε να τον προσφέρει στον Θεό. Αυτό το γεγονό γιορτάζουμε σήμερα. Θα λέγαμε στη γλώσσα μα γιορτάζουμε τον σαραντισμό τη Παναγίας και του Βρέφου. Και εάν θέλουμε να καταλάβουμε το μεγάλο αυτό μυστήριο το οποίο σήμερα συνέβη και στο οποίο εμεί γινόμαστε μέτοχοι, θα πρέπει να δούμε τους δύο του δύο λόγου του Σιμεών. Του Γέρδο αυτού, ο οποίο δέχτηκε ένα στην αγκαλιά του τον ίδιο χριστού. Χριστό. Τι το Σιμεών προ την Παναγία και τον έκπτυπτο Ιωσήφ, πρακτά που άκουγε, είπε το εξή: Πρώτο, το μωρό λέει αυτό, το μωράκι, είναι Θεός και θα είναι σημείο αντιλεγόμενο, η και πτώση πολλών. Τι σημαίνει σημείο αντιλεγόμενο? Σημαίνει ότι και το ζουν όλοι οι άνθρωποι. Στη ζωή μας υπάρχουν δύο καταστάσεις. Υπάρχει ο Θεός, υπάρχει ο διάβολο. Ακόμα και στον κόσμο, και έξω υπάρχει μια μόνιμη προσπάθεια του διαβόλου να κρατήσει του ανθρώπου μακριά από τον Θεό. Να του γεμίσει με μέρημνε, με ειδονέ, με εξουσίε ή και με βάσανα για να του αποτρέψει να σκέφτονται τον Θεό. Αυτή είναι η μία κατάσταση. Και η άλλη κατάσταση είναι οι δυνάμει του ουρανού, ο ίδιο του Χριστό που προσπαθούν να μα αναπαύσουν, να μα υποδομήσουν, να αλλάξουν τη ζωή μα και να μα φέρουν κοντά στον Θεό λοιπόν είναι σημείο αντιλεγόμενο, ο Χριστός είναι αυτό το πεδίο της μάχης που όλοι μας καλούμαστε να δώσουμε σε αυτήν εδώ τη ζωή. Και όποιος πιστέψει στον Χριστό είναι η Ανάσταση, όποιος δεν πιστέψει η πτώση. Γι' αυτό λέει είναι σημείο αντιλεγόμενο, είναι μια μάχη πάνω στον Χριστό και είναι είτε η Ανάσταση είτε η πτώση, το αποτέλεσμα αυτή της μάχης. Και μετά γυρίζω σημείο προς την Παναγία και τη λέει ότι εσύ θα λεχθείς μέσα σου ρομηφαία, πύριν, Δηλαδή λένε οι πατέρες, είπε ο ότι εσύ Παναγία, μέσα σου θα λάβεις τόσο μεγάλη θλίψη, τόσο μεγάλο πόνο, βλέγοντας τον Υιό σου πάνω στο σταυρό και αυτό θα είναι χαρακτηριστικό πλέον για σένα από εδώ και στο εξή. Και συνεχίζει ο Άγιος σημειώνης. και το πρώτο, δηλαδή το σημείο του Αντιλεγούμενου. Ότι ο Χριστό είναι η μάχη πάνω στην οποία όλοι καλούμαστε να παλέψουμε στη ζωή μας. Και το πρώτο λοιπόν, αλλά και το δεύτερο. Το ότι η Παναγία έμαθε να πονά, να αφουγκράζεται και να πονά, είναι αυτό το οποίο θα αποκαλύψει, λέει σήμερα το Ευαγγέλιο ο Άγιο ο γέροντα αυτό, θα αποκαλύψει του διαλογισμού των ανθρώπων στι καρδιέ του. Το ποιοι είμαστε φαίνεται από το ποια είναι η μα απέναντι στον Χριστό. Για πώς, με ποιο τρόπο, ξεπερνάμε τα βάσανα της ζωής αυτής. Η στάση μας απέναντι στον Χριστό είναι η πλήρη αποδοχή του μηνύματός του. Είμαστε παιδιά του Θεού, είμαστε λαός του Θεού. Και το δεύτερο, στη δυσκολία μας πρέπει να προστρέφουμε στη χάρη της Παναγίας. Γιατί αυτό της ύπος σημεών, επειδή η ρομφαία, βαθιά θλίψη, πέρασε την καρδιά της, το χάρισμα της Παναγίας είναι να ακούει τα βάσανα το καλμό των ανθρώπων, όταν αμαρτάνουμε, όταν μας χτυπάει η ζωή, όταν ο πειρασμό του διαβόλου έρχεται στη ζωή μας, αυτό που πρέπει να ακουμπήσουμε για να σηκωθούμε είναι η χάρη τη Παναχίας μα. Το Άγιο όνομά της, το οποίο προσευχόμαστε. Γι' αυτό σήμερα βλέπετε ιδιαίτερο τη μάτια Παναγία. Δεν είναι η καπατή του Χριστού, αλλά την Παναγία σκεφτόμαστε όλοι. Σαν να είναι μια θεομετωρική ερωτή. Είναι και δεσποτική, είναι και ερωτή. Και για να μην σα κουράζω άλλο, λέει ένα τροπάριο χτες του ασπερινού στο δαξιστικό το εξή. Σήμερα άνοιξαν οι ουρανοί και άνοιξαν λέει οι ουρανοί διότι ενώ ο Χριστός δεν, ήταν, δεν είχε έκσταση της θεότητος, δεν άφησε τη θεότητά του, παρέμεινε μες στη θεότητα και γιατί αυτός που είναι άχρονος μπήκε μέσα στο χρόνο, πήγε στο ναό για να ευλογηθεί. ποιο αυτό που είναι η πήγη του αγιασμού και παρατηρούμε ότι τις τελευταίες 40 ημέρες είδαμε μεγάλα σημάδια ταπείνωση του Θεού. Ο Θεός, ο Δημιουργός του κόσμου, φόρεσε το ανθρώπινο σακείο, βάπτιση. Εν συνεχεία έχουμε Αυτόν που είναι πέρα από τον κόσμο Αυτό, ΑΐΔΙΟΣ, να περιτέμεινεται τη σαρκή, να ταπεινώνεται δεύτερο. Τρίτον, Αυτός που είναι ο κύριο των Εφελών και των Ιδάτων, να αγιάζεται από τον Πρόδρομο, τον Τίμιο Πρόδρομο, στον Ορδάνη ποταμό, ποιο ο κύριο των υδάτων να αγιάζεται και τέταρτο και τελευταίο σημάδι τη επίγεια ηλικία που ζωής ζωή του Χριστού στη μικρή του ηλικία είναι σήμερα η Παπαντή που εισέρχεται ο Χριστό για να σαραντήσει η μητέρα του Παναγία, αλλά και ο ίδιο σε αυτέ λοιπόν τι περιπτώσει. η Αγία μα εκκλησία. Ανοίγει ο ουρανό, δυο φορέ. Ανοίγει ο είτε από έκπληξη από τα θαυμάσια που επιτελεί χάρη του Θεού εδώ πάνω στον κόσμο, από τον ίδιο τον Χριστό που ταπεινώθηκε για τον κόσμο, πρώτον και δεύτερον, ανοίγει ο κάθε φορά που εμείς νικούμε τον εαυτό μας και τον διάβολο και αντί να ακούσουμε τις επιθυμίες του εαυτού μας, πορευόμαστε προς τον Θεό. Κάθε φορά που κάνουμε μια καλή πράξη, που υπερνικούμε έναν κακό λογισμό, που συγχωρούμε έναν σε αδελφό μα. ανοίγει ο και όπως τότε άνοιξε και δέχθηκε ο Θεός όλη τη χαρά του Παραδείσου, γιατί και ο Θεός Πατέρας, έτσι και εμάς, κάθε φορά που κάνουμε μία πράξη που χαίρεται ο Θεός, ανοίγει ο ουρανός οι Πατέρες μας και κατεβαίνει πλούσια χάρης του Θεού. Ας ευχηθούμε λοιπόν στη ζωή μας αυτή η χάρης του Θεού, η ίδια τότε, όπως και σήμερα να κατέβει, να μας ευλογήσει, να μας αγιάσει, να αλλάξει όλη τη ζωή μας και να πορευόμαστε στο υπόλοιπο, μέχρι να μπούμε στον παράδοσο της δόξης.